Egunon, arratsaldeon Gabon! Zer modu zaudete gaurkoan? Zuen arpegiei begiratu egiten kostegiten zaiteakitea, baina berdin du. Zergatik? Ba, gaurko idazlearen berri ematen dizuedanean badakitalako nola geratuko zareten. Harri eta zur. harri Eta norrote da, norrote da? Pistak emango dizkizuet. Bilbotarra da, Euskaldun berria, poeta eta ez da paisa. Asmatu duzu, Bai, Gabriel Aresti! Ogi garrin mendearen bigarren erdialdeko poetari garrantzitsuena izan zen. Eta zer egin zuen Arextik horren importantea izateko? Ba, jendea, erabat, a, ri, tu! Joan den mendeko idazlerik berritzaileen artean dago geroago esango dizkizu arratzoiengatik. Lehenago noski, biografia eta testu ingrupi, iskabat! Mila bederatziron eta hogeita mairuan zen Gabriel Aresti Bilbon, Euskara galdua zuen familia batean. Iritara zen, eta haren lana eta bizitza Bilbori estuki lotuta egon ziren. Era berean, euskaldun berria zen aresti hamabi urterekkin hasi ikasten. Kontuan izan behar dugu bi ezaugarri horiek esan nahi berezia zutela garaai hartan. Alde batetik arestik ditadurapean eman zuen iaia bizi aldi osoa, eta beraz, euskal identitatea eta hizkuntza unelarrian zeuden epealdian idaztea tokatu zitzaion. Bestalde, Bilbo ingurura Espainiar jatorriko migrante ugari helduziren mila bederatzireun eta irurogeiko amarkadan, eta horrek iriaren errealitate sozial goitik bera aldatu zuen. Etaren sorrera ere, epealdi horretan kokatzen da. Idazle guztia hitokatzen zezkie garaimugituak, aizue? Eh? Aresti iritsi harteko poesiak, emeretzigarren mendeko erromantizismo nazionalistatik edaten zuen oraindik. 20. mendearen hasieran eta Espainiako gerra zibila lehrtu arte pizkundea bizi izan zuen euska literaturak, euskal literatura. Euskaltzaleak elkartearen eta hitzol apaizaren eskutik. Poeta esanguratsuen lanak argitaratu ziren geraia hartan, adibidez, Lizardi, lauaxeta eta Horixerenak. Baina Loraldia izanagatik euskal literatura zailtasunak zituen 19. mendeko nazionalismo erromantikoaren ikuspegitik askatzeko. Hau da, zaharruno xamarrak ziren. Oraindik Facebook erabiltzen dutenak bezala. Horrekin hau txizuten idazle modernoak bi izan ziren nagusiki. Aresti Bera eta John Mirande. Biak ere ez ziren idazle konprenituak izan haien garaian. Mirande adibidez, zuberotar jatorriko familia batean jaiozen eta Parisen bizi izan zen. Eta lan erabat apurtzaileak idatzi zituen. Mila bederatzireun eta irurogeita argitaratutako aur besoetakoa da horien artean ezagunena. Baina gatu zen gana erriko testu inguru tradizionalak idazle bilbotararen ere izan zuen eragina, eta gaztaro nazionalista eta katolikoa igaro zituen. Garai hartan, imaginario erruralistaak helikatutako euskal Herri baterako nahiak izan zituen. Gerora ordea, bere iragan nazionalista eta fededunarekin apurtu zuen bizkaitarrak poemaren bidez. Arestiren obra zitze egitean, bi aro edo joera berizten dira bere ibilbide literarioan. Aro simbolista. Gara junetan artean Maldan Beera nabarmintzen da Restiren poema simbolista garrantzitsu gisa. Poema hermetiko eta zaila da eta Pedro Salinas, T.S. Eliot edo D. bilbotarraren lanean izan zuten eraginak eta testu inguruak laguntzen digute ulertzen. Poemaren muinean krisi bikoitz bat dago, poetarena eta gizartearena edo beki esanda komunitate euskal nazionalistarena, garaia hartako testu inguruan, noski. Nabarmentzekoa da 1922an argitaratutako Maldanbera poema Euskara batuan iratzita dagoela. Euskaltza Indiaren batzarra baina zortzi urte lehenago! Kristalezko bola batote zuen arestik 1922an sortzian sortuko zen izkera ikusteko? Aro, soziala. Epealdionetan hasi zen aresti bere harrika dagaratzen. Hau esedira 1922an eta irurogeita hil bitarte argitaratu zituen lanen izenburuak. Harri eta herri. Euskal, arriak. Harrizko herri hau eta azken harria. Bai, bai, inaki perurena utxaren urrengoa da poetaren obsesioarekin alderatuta. Mila bederatzireun eta iruro arri eta herria ergitaratzearekin batera, arestik alde batera utzi zuen simbolismoa eta bere lanaren erdigunera ekarri zituen kezka sozialak. Herria eta jendea esnatu nahi zituen eta horretarako estilo soil eta diskurtxi baterantz jo zuen. Itza garden bihurtu zen, poetak nahi izuen argi eta garbi zedin haren bitartez. Poesia arma eta lanabes bihurtu zen haren eskuetan, eta ondorioz. Mezua gailen zitzaion formari. Poema honek argi adierazten du hori. Esanen dute hau poesia ez dela, baina nik esanen diet poesia mailu bat dela. Arri eta herri da bere lanik esanguratuena, eta mugarri izan zen poetaren ibilbidean, norabide berria hartu baitzuen arekin. Bos poema osatzen dute eta horien artean ezagunena nire aitaren etxea da. Arestik gehien gehienentzat idatzi nahi zuen. Nire lekua dago herriaren aldean esan zuen poema batean. Jorge Oteizari eskenitako profeta bati poeman arestik erabat laburbiltzen du bere asmoa. Nire poesia oso merkea da, herriaren aotik hartu nuen debalde. Eeta debalde ematen diot herriaren belarriari herriaren belarriari agin zuzen kantu modura itzuli dizki osskal musikak arestiren hainbat poema. Oskorri taldearen hasieran adibidez, Gabriel Aresti izan zuen bidelagun Natxo de Felipek eta taldeak, Gabriel Arestiren omeez diskoare atera zuen idazlea hilostean. Poeta garrantzitsu eta berritzailea izan zen arren eta euskaraz idaztearekin batera Bilbo Euskal kulturaren mapan jarri batzuen ere, Bere garaian, nahiko arpujatua izan zen Gabriel Aresti, inongo pentsamendurekin ezkontzeari uko egin ziolako. Pentsamolde askea izan zuen bizi osoan, eta agian horreisekatik, ondorengoek erreferente argitzat izan zuten. Atxaga, Urreta Bizkaia, Sarri onandia, Saisar Bitoria, denak ere Arestiren lillurapean sartu ziren euskal literaturan. Arestik berak ondozekien. Ala senda mundua, eta gaur egunean, inor ez da profeta bere mendean. Orixeba gaurkoa. Banoa nire harrikadarekin hemendik. Txintxibili.